رئيس جماعة مدينة العرائش والتي انخرطت منذ بداية منذ البداية في عمل تقديم الدعم للجمعيات الحاملة لمشاريع مدعمة من قبل برنامج مشاركة عبر توقيع مشاركة مواطنة عبر توقيع السيدة رئيس جماعة لميثاق التعاون رغبة منها في اغتنام كل سانحة تؤكد من خلالها على اعتمادها للنهج عفوا في تدبيرها للشأن العمومي. ووضع أطرها التقنية وتجهيزاتها وفضاءاتها رهن إشارة كل بادرة مسؤولة تروم النهوض بالمدينة في مختلف المجالات